מилון מנחים ושאר מוסגים שקטצת מתבלבלים. רמכול. הקופסה ממנה בוקים אצליים. בрамכול רגיל יש שני חלקי: האוופר והטוויטר. האוופר מפיק את התדרים הנמוכים וחלק מהמוצאים, והטוויטר מפיק את שאר התדרים המוצאים והגבויים. מוניטור. רמכול המשמש להשמא על אבמה אבורה מנגנים או אנוממים, כי יש צורך בקח. שופר. רמכול קריזה. בשונה מרמקול שיש בו וופר וטוויטר להפקת כל התדרים, בשופר יש רק טוויטר, ולכן הוא משמיע תדרים גבוהים, וחלק מהתדרים האמצעיים בלבד. מיקסר, מכשיר בקרה המשמש כמטווך. אליו נכנסים המיקרופונים ואמצעי המדיה השונים, וממנו שולחים למערכות השמה והרמקולים בצורה מבוקרת ומסודרת. מיקרופון דינמי, אותור חזים ומדברים לראשו. בישראל אוהבים לקרוא לו מיקרופון גלידה. דומה קצת לא? אמצעי מדיה, שם הגדרה כללי לכל מכשיר שניתן לשלוח באמצעותו ארוץ שמה לאשמה באגברה. מגבר, מספק חשמל, לרמקולים ללא יכולת חיבור ישיר לחשמל. מגבר קריזה, משמש גם כמיקסר ברמה מינימליסטית. סטנד, מעמד מחזיק פריט מוזיקלי הניתן לחיבור לזווית והגובה. סוגי קבלים כבל XLR, בעל שלוש פינים, השולח מדיה מהמיקסר לרמקול או ממיקרופון למיקסר ועוד. כבל חשמל, להספקת מתח חשמל, לפריט הדורש מתח ישיר משקה. לרוב הרמקולים, מתחבר כבל עם מחבר קומקום, או בשמו המקורי, מחבר C13. אבל יש גם רמקולים, בעיקר לא מוגברים, שאליהם מתחבר קאבל ספיקון. קאבל PL מונו, לחיבור כלי נגינה ואמצעי מדיה למיקסר או רמקול. קבל RCA כשצידו השני מחבר AUX 3.5 מילימטר, mm, גם הוא עבור שליחת קניסת מדיה, ממיקסר או למיקסר. פלאג בננה, מתאם כניסות המיועד להתאים בין כבל בעל טקה מסוג אחד, לשקה מסוג אחר. לדוגמה, אם יש לנו קבל AUX 3.5 מילימטר mm, סטריו בשני הצדדים, ואנו רוצים לחבר אותו למיקסר, ניקח פלאג בננה שהכניסה אליו היא AUX, והיציאה שלו PL סטריו, וְחָחַל נוֹחַ לְחַבֵּר. לְאֻדַּר שִׁירְתּוֹנִים וּמֵידָה בְּנֹסֵא אֲגָבָרָה, קָנַסְוָה אֶחָשָׁב לְכַתּוֹתֵה w